طوبى لمثلك حافظ القرآن طوبى لكم بمحافظ قصص إسلامية وتاريخية عاد من الموت ليحكي قصة الرعب والفزع داخل القبر رجل حي يعذب في القبر اعلن الاطباء وفاته فقامت اسرته بغسله وتكفينه ووضعوه في القبر وتقبلوا فيه العزاء وبعد ايام فوجئوا به يعود الى الحياه مره اخرى استيقظ حسين من غيبوبه استمرت ثلاثه ايام ليجد نفسه داخل قبر مظلم راح يصرخ طوال يومين فلم يسمعه احد حتى سمعه حانوتي ففتح المقبرة وأخرجه منها ولكن من هول المفاجأة خرج حسين ومات الحانوتي خرج حسين من القبر بعد أربعة أيام شاهد فيها الرعب والفزع عاد ليحكي تفاصيل مئة ساعة من الموت داخل القبر إنها المعجزة حقا إنها حالة غريبة وعجيبة لا تتكرر سوى مرة واحدة كل مليون حالة قصة عجيبة بدا صاحبها يرويها بكل ما بها من فصول مثيرة وأحداث غريبة كيف لإنسان أن يدخل القبر جثة هامدة بعد أن تم تكفينه ويبقى في القبر المظلم وحده مدة أيام ثم فجأة يعود إلى الحياة وكأنه كان نائما هي ليست قصة من وحي الخيال وإنما قصة حقيقية بطلها شاب مصري يدعى حسين عبد العظيم نعمان عمره خمس وثلاثون سنة يعمل قهوجيا في مقهى بحي منشية ناصر بأطراف العاصمة المصرية القاهرة والذي أصبح حديث مصر كلها بعد عودته إلى الحياة مرة أخرى بعد موته ودفن جثته بواسطة أسرته حسين الذي حولته الصدمه والحادث الغريب الى كهل عجوز رغم ان عمره لا يتجاوز خمسا وثلاثين سنه لكن ما تعرض له يفوق اي تصور وقدرات البشر يقول حسين كنت اعيش حياتي بشكل عادي وطبيعي اعمل صبيا قهوجيا بمقهى متواضع بمنشيه ناصر واحصل على اجر يومي قدره خمسه جنيهات أعيش حياة بسيطة مثل آلاف وملايين الفقراء مات أبي وعمري تسع سنوات وتركني وشقيقاتي الخمس دون مصدر رزق فخرجت للعمل في هذه السن الصغيرة بمقهى متواضع حتى أستطيع أن أنفق على شقيقاتي ووالدة المريضة غيبوبة مرت السنوات بسرعة وبلغت الثانية والثلاثين من عمري تزوجت شقيقاتي ورحت أنا أبحث عن عروس حتى عثرت على فتاة أحلامي وقررت الارتباط بها رحت أدخر كل ما أعمل به من نقود حتى أحقق حلم حياتي وأتزوج من الفتاة التي أحلم بها واعتقدت أن الدنيا قد ابتسمت لي من جديد وسوف أعيش حياتي بشكل طبيعي حتى كانت الليلة التي سقطت فيها في المقهى مغشيا علي وتم نقلي إلى المشفى لإسعافي بعد إجراء الفحوصات الطبية أكد الأطباء أنني سليم ولا يوجد بي أي مرض أعاني منها وعدت إلى منزلي واستسلمت للنوم ولم أدري بأي شيء حولي وفي الصباح راحت والدتي توقظني من نومي حتى ألحق بموعد العمل بالمقهى لكن لم أجبها طرقت الباب وحاولت إيقاظي بشتى الطرق وسكبت على وجهي الماء وأنا نائم ولكن لا حراك راحت تصرخ وقام الجيران بنقلي إلى مشفى أحمد ماهر بالقاهرة كنت في غيبوبة وبعد إجراء الفحوصات الطبية طالب الأطباء بضرورة بقائي في المشفى بعدها أعلن الأطباء وفاتي لكل المرافقين وبدأت إجراءات الدفن القبر غسلوني ثم كفنوني وشيعوا جنازتي حتى المقابر ودفنوني ثم تركوني وحدي داخل القبر وعادوا إلى المنزل يتقبلون العزاء في يصمت حسين ثم يضيف قائلا مر يومان وأنا في القبر جثة هامدة بلا حراك لا أشعر بشيء لا همس ولا حركة لا أدرك ظلمة القبر التي تحيط بي ولا اشعر ببقايا جثه اقاربي او اشتم الروائح الكريهه التي تلف المكان حتى بدات اعود الى الحياه بدات اشتم روائح كريهه ووجدت نفسي في مكان مظلم جدا رحت اتحسس جسدي فوجدت كميه من القطن في اذني وفمي وقطعه من القماش تلف جسدي تملكني شعور بالخوف الشديد يصعب وصفه تخلصت من الكفن وقتها أدركت أنني في قبر عندما أمسكت بجمجمة كانت إلى جواري ورحت أصرخ ولم يسمع بي ولم يرى دموعي أي إنسان هزت صرخاتي أركان القبر ظللت أصرخ في الظلام مدة يومين كاملين دون جدوى إنه الرعب حي معانا ضيف هيحكي لنا قصته وقصته مليئة بالعبر والله شهيد والله سبحانه وتعالى رقيب على صدقه في كل ما هيحكيه فسأترك له المجال يعرف بنفسه ونشوف قصته وما فيها من عظات وعبر. اهلا وسهلا بيك يا عم حسين. اهلا وسهلا يا عم الشيخ. ايه الاخبار؟ الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله كل شيء. القصه عايزين نبتدي من أيوه. البدايه خالص انت أهلاً. كنت عايش زي اي حد زي ما كانش فيه عايز زي اي حد عايش شغال في قهوه في العتبة اه فنعمل يعني الطرف كده 24 ساعة وكده اه فطبعت انا في اليوم ده بدل زميل ما جايش طبعت مكانه انت في يعني انت في الاول خلص كنت شغال شغال في الاول اهواجي اه اهواجي اه في يوم من الايام آه. انت رجعت من شغلك اه عادي خلص كان عندك كم سنة ساعتها كان عندي 35 35 سنة اه طيب ال 35 سنة أنت كنت ساعتها اتجوزت ولا كنت كنت خاطب كنت خاطب؟ آه. اه كنت سكنك فين؟ كان سكني في جمال الحاج جمال الحسين الحسين وكنت شغال في العتبة آه. آه. شغال في قهوة تمام م. في يوم بقى احكي لنا عنه ده آه. يوم منها ما أنا زميلي ما جاش شغل فطبقت آه. ما كانش قعدت بقى للساعة كام؟ آه يعني قعدت من الصبح لحد تاني من الصبح لحد الساعة من الصبح الساعة 9:30 الصبح اه وخط بعضك ورجعت على الجماليه آه. اه لو قعدت بقى فطرت فتر... اه ونمت فقت الشام اصحى ونمت جه صحوني بقى عشان بالليل عشان نروح الشغل ما قمتش اه فكبوا عليها ميه بتاع عشان اصحى ما فيش ما فيش ما فيش حركه مين بقى اللي دخل عليك اصلا يعني كان الجيران اللي حواليك ولا لا متعاد آه. مع خالتي كنت قاعد عند خالتي قاعد عند خالتي في حته اسمها العطوف اه في الجماليه تمام فقيت ما فيش ما فيش ولا سبحان الله. اه فراح كب عليا ميه مفيش برده مفيش اي حاجه. فراح قال له دكتور اه كشف عليا قال لهم كل ايه؟ قال لهم كل طبيخ آه عادي وكل طبيخ عادي م. وشرب الشاي ونام. م. كشف عليا فقال لهم ده متوفي من امبارح بالليل بعد بعد الكلت ببشرتها بعد الاكل ببشرتها. هو بقى ظن ساعتها ان انت جرت غيبوبه ومت او جت يعني ساكته ولا كان إيه؟ قالوا لك ايه؟ ما هو كشف حضرتك كشف عليا. آه. قال لهم ده انت اكدت على المستشفى. حاولوا على المستشفى اه فجابوا لي الاسعاف وحولنا على في احمد ماهر تعليميا ماشي فرحت المستشفى فالدكتور سلمني قالك في ايه؟ قال لك ده اكل امبارح وما وما اتحركش بعد كده وكوب على المويه بتاع دول الدكتور قال لهم حولنا على المستشفى فرحنا عند دخلنا على المراه عشان نشوف القلب والنبض كده ما لقاش حاجه ولا نبض ولا قلب في المخ ولا في الصدر اه فقال لك ده متوفر من امبارح بالليل اتوفى من من من الاكل اللي كان أوه. كان مسمم او متلوث هم يعني يعني غلب على ظنهم في الوقت ده ان انت اكلت حاجه مسممه متلو... فجت لك الوفاه فجت الوفاه اه تمام أوه. بعد كده بعد كده بقى راحوا من غسلوني قعدت خمس ساعات في من وكذا كذا ما فيش نظر في حاجه سبحان الله اه ما فيش اي حاجه خالص فقال لك بقى يلا راحوا من عنك غسلوني بقى, بقى. وراحوا طالعين تسريح وراحوا مجسرمين اهلي واهلي والسل... بس دخل دفنت تراب الغفير تراب الغفير اه عندي مثلاً دوير تمام مع ابوي الله يرحمه آه. قعدت بقى يومين في غيبوبه في الكفن ما بينزلوا الميت بيحلوا عليه الرباط اه تمام بيفكوا يعني عليه الرباط تمام انا فضلت بقى يومين بالليم على في الكفن مش مش حاسس بحاجه ده حاجه قمت بقى ثاني يوم بالليل مش شايف حاجه لقيت بقى قط من فوق استنوني بقى هنا عشان ايه آه. بالظبط يعني احكي لي مم. اللحظه دي لان ده هو ده اهم ما في الموضوع ايوه تدرس بيت الخبر اه فيكم اتاثر عليك آه. وبعدين مره واحده بتقوم آه. تلاقي نفسك لابس ملابس الكفن اه ما انا مش الكفل. شايف اه ضلمه مش شايف مش شايف عارف حاجة. انت بقى انت انت عارف النهار ولا ليل ده مش عارف انا انا انا نايم في البيت مش عارف آه. انا بس نايم في البيت على السرير ومش شايف ح... مش عارف حاجه م. ف بعمل كده لقيت ال... الحاجات اللي عليا وقعت الهدوم اللي عليا وقعت اللي هو كان الكفن الكافن الكفن يعني اه فلقيت قطن هنا مم. ومقصف في وداني مم. وفي الحتة دي شفتها وفي جسم كله شفت بقى القطن هنا ومن هنا شميت الريحه بقى من عنك بقى وطبعًا الدنيا انا يعني انا بس عايز اوصل للناس ان أوه. دلوقتي الدنيا ضلمة ما فيش خالص انت مش شايف اي حاجه مش شايف حاجه انت عاد بتتحسس كانك انت دلوقتي اه اقول لك يا هي... عم الشيخ انا قمت شفت القطن بقى من هنا ومن هنا جامد الريحه بقى ريحه كريهه وظلمه مش شايف حاجه بحس بقى حواليا لقيت الاخ حواليا اللي ماخذني ميتين حواليا كان والدك كان ميت اه في يعني بس من زمان يعني مش من زمان يعني فتره انت وانت كده كان في حد كان لسه ميت قريب يعني كان ما نعرفش يعني يعني وانت أنا بتحسس كده حاسس ايه في حواليك لقيتهم جنبهم جنبين لقيت عضم يعني اه لقيت لا لقيت رجلين وجسمه كله ما يعني يعني كان في حد ممكن يكون اتدفى قريب منك اه منها. اه قريب مني من جنب مني يعني آه. فلقيت بقى شمت الريحه بقى في ريحه ريحه كريهه بقى ومش شايف بقى ضلمه مش شايف حاجه لقيت بقى شعره وقف كان خشن ما كانش كده شعره وقف بقى وقف كده زي ما قشه الجريد حضرتك كده آه. وجسمه كله اتنفض بقى مم. ومش عارف اطمع على قمت بقى قعدت بقى استحف كده على يديا وركبي لحد ما وصلت للسلم قمت لما قمت بقى ما تقول دوست على حاجه أه عملت رجلي قعدت بقى منزل على السلم أه انزف رجل من رجلي على السلم يعني اتخبطت في شيء في اتخبطت في حاجه اه من السمنه من السمنه انت اللي انت اتخبطت فيه ده انت حسيت ان انت اتخبطت في حاجه في القبر من جوه أنا ولا ولا في حاجه خبطتك انا أه حاسس ما اعرفش اصل انا قمت ما هو سبت السلم قمت وقفت ما اعرفش بقى ايه اللي حاجه خبطتني لقيت بقى رجلي بتنزل في دم بتجي في دم ما حسيتش بالجرح بس عشان الدم بينزل من رجلي عملت إيه برسايتها؟ قعدت بقى صغيث بقى samhينا الخطيانوني حيرزق الحقوني عادتي على عدتسيل ما صوت الحقوني حيرزق الحقوني في الحقوني إيه؟ انا اه الحقوني أنا بتصوت أه أو بتصوت أوه. بقى عشان ناس ٟلس سمعني ربنا ما الحنجرة دي عشان الناس تسمعني فكنت خلت بسمع دقيلين بقى تيجي تي عن الطربة وتجري مش بسمع صوت بسمع دقيلين بس تجري تيجي عن الطربة وتجري جه برضه تالت يوم برضه يجروا برضه. أنت ما حاولتش تطلع السلم ساعتها؟ ما و... طلعت على السلم. ها. بس ما فيش حساب أنا أقف. ما فيش ان رجلي بيجي كانت بتجيب في دم. وما آه. فيش احسابك كانت كلها، كان جسمك كله بيترجم الخضر. قعدت بقى على السلم أروح أقول انه قعدت صوت بقى، يومي يومي, يومي اللي أنا مع السلم أصوت. جه بقى رابع يوم بقى سمعوني. قولي في الوقت ده أنت طب ما عندكش إحساس بالجوع، ما عندكش لا ما كنتش حاسس بحاجة، سبحان الله، ولا بجوع ولا ولا حاجة. بس مم. كان عندي أساس ان ربنا كأني يخرج حد سمعني واخرج. كان ربنا قال للحجاره دي ان حد سمعني واخرج. كان عندي أساس ان ربنا حد سمعني واخرج. جه ربع يوم برضه سمعوني الناس راحوا راحوا للطربي، قالوا لا ده في حد شيطان هنا بدعنك او حد ساحر من الطربي. الناس ظنت ان ده جن يعني. اه فراحوا للطربي قالوا له جه سمع صوتي. جري على الاسم من الميشيات مصر. جه طبعا بلغ بقى جا. جت ال... جت طربي بلغ جت الحكومه وكان نيابه. فتحوا بقى جابوا بتاع الكشافات بتاع الباعين حواليا كده كان بالليل ولا كان في النهار؟ كان بالليل قرب الفجر كده رابع يوم قرب الفجر كده أول الفجر كده طبعا جم بقى وكنابه وبتاع كان جميل تبرجي معاهم عشان يطلعني تفطروا بقى قال لك لا انا هطلعه انا انا اللي منزله فطلعني وطلعني بره كل بقى ساعتها اول ما فتحوا القبر وانت بدات بدات تشوفهم يعني بداوا يسمعوا صوتك انا ما كنتش هتجرب حاجه لكن الصوت بس يعني ده الصوت بس كان مش حاجه طب وانت في وانت في الوقت ده يعني م. كان بتيجي عليك اوقات بتبقى غيبوبه بتنام بتاع لا ما... قعدت يومين بنعليم بصوت يعني هم هكي... قالولك بعد كده انت انت مش عارف الوقت ايه انا ما اعرفش بس آه. هم قالولي في المستشفى بعد ما فقت امم فالمهم بقى الراجل التربه طلعني وبص في وشي ومات اتوفى اتاكل على الله التربه اول ما طلعني رسكت؟ طلعني بره ورماني ومات جات سكت قلبيه لا انا كنت بقى ما كنتش فاكر كان دم الدم كله اتصفر من من كنت هاي كان ما كنتش كده كنت اي حد يشوفني يجري مني كنتش كده الطربة في الحمل جات وسكتة اه فجت بقى بعد ما الحكومه بقى جرت ممكن يبقى كله جري بقى ما راجل مات جري وخافوا مني كان يجي يقرب مني يجري وخافوا مني كان شاعر بقى واقف وبيتنفد جسمه كله بيتنفد وانا مجمع على الارض كان جسمه كله بيتنفد بقى, بقى. اه لما واحدة بقى مؤمنة كده في السكنة في القرافة بابت الملاية وراحت راماها عليا وراحوا جابوا تابين الاسعاف. راح مدينة المستشفى تاني برضه ايه للا ايه طلعت منها احمد ماجد برضه. طلعت منه فرحت المستشفى ما سمعوا ان انا رحت مش مرتين مش اتصابوا المستشفى. اه والدكتور مش هرب. هرب مم. من المستشفى. لما شاف عرف ان انا رجعت تاني هرب من المستشفى. فجاب لي دكتور دكاترة صح بس بقى قعدت سنة ربط عدت تلات اشهر ما تلات اشهر اه لما الراجل الطربي مات السن ده اتربط قعدت تلات اشهر ما محليل بقت هنا محاليل عشان محليل, محليل ملح وكده يعني عشان الجسم دماغي الجسم تاني تلات اشهر يعني انا بس اعذرني يعني انه ايه الناس ممكن وهي بتسمعنا دلوقتي يعني ممكن البعض يقول ايه انتوا قاعدين بتحكوا قصص ما ان الكلام ده مش يعني لا انا بس يعني آه الله انا قلت في البدايه خالص آه. ان ربنا شهيد على كل حاجه <تصفيق> طبعا, طبعا, يعني طبعا. طبعا انا بس مش توازرني آه آه آه ان آه. انت بس ايه آه انا اطلب منك بس ان انت تبقى تقسم على اللي بيحصل يعني آه. يعني والله ده حصل والله ده حصل, دا. دا حصل. دا حصل. والله العظيم ده حصل اللهم صل وبعدين رجليه الاثنين بي يعني بيجي في الشتا خف بيجي في الصيف رجع تاني ما هم هنا الحادثه دي حصلت سنه كام؟ 2002 2002 اه يعني الكلام ده حصل من حوالي سبع سنين اه سبع سنين سبع سنين اه طبعا كل هو اصلا يعني المشكله ان هو ممكن ان الحاله نفسها حاله فريده جدا ايوه يعني طيب. الكل يعني احنا مش هنجيب دلوقتي العيب على الدكاتره م. ولا على آه. لانه الحاله كانت بالنسبه لهم آه. انت بتقول ان هم رشوا عليك ميه آه. وان هم عملوا كذا وكذا وكذا م. وان دي حاجه يعني يا ربنا سبحانه وتعالى حاجه ربنا سبحانه وتعالى يعني, يعني ربنا جعلت. يعني ايه مم. للناس ها. وهو ده اللي انا عايز أ... عايزك توصله دلوقتي. ايه. انت ما كنتش حاسس بحاجه لا بس انت بل... عشت عشت يعني كانه مم. شيء مم. من حياه البرزخ ايه. صحيح انت كنت لسه في يعني لسه عايش حياه ايه. الحياه الشهاده دي ايه. لكن انت دخلت قبر ايه. دخلت قبر واتقفل عليك قبر ايه. وعشت فيه ايام انت مش حاسس بيها ايه. وحسيت بك... بحاجات انت طول الوقت ده انت بتقول لي طول الوقت مفيش حاجه في دماغك أوه. غير ان انت قاعد بتصرخ عايز تطلع وبس واستمر عليك الوقت ده كله اه ان انا عندي امل ربنا سبحانه وتعالى نزل الامل ان إيه حد يسمعني واخرج تاني واعيش تاني والناس شافنا شوف الناس كده كنت مرعوب؟ اه طبعا كنت جسمي كله بيترج من الخط بتهز انا قعدت يومين في رعب على السلم يعني من الريحه والضلمه اكتر حاجه كانت مأذياك قوي الريحه جوه كانت صعبه قوي اه كريهه الشديده كريهه اه كريهه هو ده المعنى يعني اه كريهه المعنى اللي احنا نتكلم آه آه حواليه لما نصف القبر اه النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا صلى الله عليه وسلم آه ان القبر اول منازل الاخره آه فان صلح آه صلح ما بعد آه يعني لو الواحد دخل قبره وجيه في وقت ما يحاسب في القبر ولو صلح ليه امره في القبر ده وما تعذبش آه يبقى ان شاء الله اللي جاي يبقى سهل آه ان شاء الله إنما لو دخل القبر مم. وربنا كتب عليه شيء من العذاب آه. فهيبقى اللي جاي كمان طبعًا. هيبقى أسوأ اللي يعيز فالقبر أول منازل الآخرة آه. والقبر هو بيت الظلمة هو بيت الوحشة طبعًا. هو بيت الدول زي ما طبعًا. العلماء بيقول طبعًا. وين هو ده القبر آه. لو أنت يعني أنا عايز أوصل منك لإحساسك ده لأنه زي ما قلت أنت تجربة فريدة جدا مم. ولو انت النهارده عايز تقول للناس يعني ايه قبر؟ تقول لهم والله ده حاجات حاجه بتاعت ربنا كل واحد بعمله اللي عمل حلو بيخش الجنه عمل حلو وحش بيخش تمام لكن انت انت ف... احساسك فالقبر زي ما تقول عمل انسان يعني عمل انسان بيشوف الحلو والوحش عم بعمله عمله بيخش قبره بيبقى وفي انسان عمله وحش بيخش آه سبحان الله بي آه بيولع جوه ربنا سبحانه طيب وتعالى بيولع فيه. يعني حفره بت... من حفر النار اه حفره من النار. اه وملائكه بتنزل تعزف فيه. لكن الحمد لله كان عامل كويس ما ما حد ولا عملت حاجه وحشه عشان كده ربنا سبحانه نجاني. نجاني. هو هو ده بقى آه تعالى بقى يعني حدثت الحادثه دي انت من سبع سنين اهو. اه بعديها انت كنت طالع هيكل عظمي. اه, آه ودوك المستشفى قعدت فيها ثلاث شهور. اه ساكن على الكتمان. آه لا تتكلمش خالص لا. ولا اي حاجه وهم شغالينك المحليه طيب بعدين ايه اللي حصل وبعدين كل... صحيت بقى كلمت والدتي جاتلي عاملين لي عزاده لي جات للمستشفى ما استحملتش ماتت طبعا اصلا بقى ايه اه يعني الناس تفضل معانا هو لما انت خلصت يعني واروا عليك فعملوا لك عزا وخلاص آه وكل آه حاجه اه وطلعوا لك تصريح بالدفن اه كل حاجه اه تمام حاجة كل حاجة فما ثلاث اشهر بقى ما, ما فقت اتكلمت جابوا لي والدتي فمش مصدقه بعد ما مش مصدقه يعني ان انا بعد ما مت وبتاع وعامل عزة بس حتى تاني قول لي اقول لي شعارهم كده يعني اه أو أو ف... يعني انت اول ما فتحت عينيك اه اول ما فتحت عينيك بعد اول ما فقت من غيبوبه مين كان مع مين كان حواليك من اهلك من بالأهلي... مين ولا ما كانش في حد من اهلك كان في اخواتي بس كان ما ب... كانش بقربه مني كله كان خايفين, مني. كان خايفين مني انا مكنت... كنت كنت عامله زي اغزل عصايه كده ما كنتش في لحم خالص مش عندي في لحم خالص كانوا خايفين مني وانا بنحلق كده نايم بقى نايم محلقه وشارات بقى ايه وجسمي كله بيتنفض 13 كان كنت ايه قشبيت ما كانش يتنفي كده على طول طول طشه مين حد أقرب منك؟ يعني اول حد قرب منك؟ يعني من اهلك؟ والدتي والدتك اول حد اه بقى ما جات لي بقى باصه بوشي جات تلمسني ما لحقتش تلمسني اتوفيت جات لها بقى عنك سكته قلبي اتوفت. اه لا لا هيبقى مستحناش الفرحه استعمل لي عزا مستحناش الفرحه لا اله وجيت بقى تاني بعديها بقى ماما اتوفت يعني زعلت وبتاع وكنت والدكتور بقى حشوني بقى هناك عملت سنه قعدت سنه فيها ابر بعد الحادثه يعمل لي تجميل في رجلي اه, آه عامل لي عمليات ياخدوا جلدي من فخذي من, من تحت يحطوا في رجلي اجي في بقى تبقى كو... امشي كويس واجي في الصيف ترجع طيب هم عملوا لك العمليات ولسه الحين بعين من النوم دلوقتي حاليا بعين من النوم آه ساعات آه. نمشي من النوم ربنا يشفيك انت قعدت في المستشفى حوالي كده انت بتقول ثلاث اشهر ما كنتش بتتكلم وبعد كده قعدت حوالي سنه قاعد كده سنة خرجت خرجوك امتى؟ تقريبا كان سنه كام؟ 2004 تقريبا ولا كان اه خرجت حوالي اه في 2004 صح اه خرجت في يعني 2004 انت قلت 2002 فتقريبا سنه ونص اه اه سنه ونص انا حل... قعدت سنه ونص في المستشفى خرجت بقى قول لي قول لي الدنيا استقبلتك ازاي؟ والله كله خل... يعني كله كان خايف مني جيت بقى في الجرايد والناس عرفتني كل ما اجي اقرب لحد سلم على حد يجري مني اقول لك دي عفريتي عفريت لا لا لا حتى خطيبتي سابتني آه. كنت حلو الاول يعني و... وبمشي كويس ما انت حلو اه ما تخافش الحمد لله <تصفيق> <تصفيق> بس خطيبتي سابتني بقى قالت لا ده عفريتي ما خدوش ده تغ... اتغير انا اتغيرت يعني بس انا قعدت يومين انزف من دم فشكله اتغير ف هي ما رحتلكش في الفتره اللي هي قالوا ما... لها لا ما رحتش اما انا رحتلها بقى البيت انت لما, لما خرجت اه فرحت لها فخافوا مني صوتك، او ما شافوني صوتك، الناس اتلمت علي بقى و... بس ما كانش حد بيقرب مني شافوني بقى, منه. بقى في التلفزيون وقريب بقى بقى يخافوا مني يقرب... كل اللي بعدي اقرب من واحد يجروا مني يجروا مني خايفين مني يجروا مني م... مشيت بقى وقصرت في نفسي قعدت بقى وسالت علي نفسي قعدت آه حتى خالتي ما ما سبق... ما رفشت قعدت اه قفلت في وشي وسابتني ما خلاص بقى ما شكله غلط اخواتك سابوك خط خدت اوضه بقى في مقطعه الدويقه مساكن الحرفيين حطيت السوبر طب انت قول لي انت عايش ازاي؟ يعني لا. انت لما خرجت 2004 دلوقتي الناس كلها بعدت عنك والناس كلها حاسبه ان انت أوه. ان انت عفريتك مش اه يعني. والله انا كنت ببيع منازل وحاجات يعني عشان ارزق وكده يعني منازل يعني في, الشي... في الاشارات وكده اه فقعدت عندك عربيه خبطتني راح سالم داس على رجلي وجري هو بقالي واحد سنه, سنة من رمضان اللي فات عملت عمليه في احمد مير برده فقال لي يا الدكتور عمل لي غلط الكبل العظم في كب العظم وباع غلط في الركبه ملوحه اهي فيها لوحه اهي عملية ثاني عم حسين انا عايز اسالك انت ما فكرتش كل ده حصل ليه؟ والله لي حاجات بتاعت ربنا كتباني. ربنا كاتبهالي ربن يعني ربنا كاتبهالي حد بيقول ربنا قدره قدره؟ ربنا كاتبهالي المهم طب انا مش الله أكبر اه تمام الصعب. يعني انا عايز بس اسالك اه انت راضي؟ انا راضي بحكمة الله على الله يعني ما انا مش انا مش انا مسلم برضو راضي على حكمة الله شوف احنا كنا بنقول الحمد لله اللي يجي من أنا... حبيبك آه. يبقى حبيب اه الحمد لله قادر على كل شيء سبحان الله انا قادر دلوقتي خلينا امشي على رجلي بدل ما امشي على الجوزين دلوقتي قادر يخليني امشي على رجلي بس هو ديت يعني تقول بيخليني امتحان امتحان منه يعني امتحان منه طب انا يعني ايه ان شاء الله ان شاء الله بعد شاء الله. عمر طويل يعني. تتصور بقى المره الثانيه للقبر اه انت هتبقى عامل لها والله دي حاجات بتاعت ربنا ما اضمنش يعني انت من دلوقتي أوه. لما بتيجي كده تسرح بينك وبين نفسك اه وتفتكر الحادثه اه انا دلوقتي انا بنام في النور اصلا النور بيقطع بقوم اطلع في الشارع افتكر موقف بنام في النور بلاش انام في الضامن بنام في النور بقى شو انام في النور في الضم نفتيك المعبك في اللي كنت فيه أه. شاعر بقى بيقف موظى كده بيقف كده بيقف موظى وبقى جسمي بروح وطلع بره لازم بقى النور مناور ونام عليه م. طيب انا بس كنت عايز اوصل لنفس المعنى أه. اللي هو ان انت ما فكرتش ما فكرتش قبل كده <متحدث> يمكن ربنا سبحانه وتعالى بتهاني ليه آه. كلنا بنو ادم خطاء آه طبعا يعني كلنا اكيد ما بنخلوش من ذنوب طبعا قول لي يعني آه انت قبلها انت كنت بتصلي اه كنت بصلي كنت بتصلي ساعه قبل آه حادثه كنت بصلي كنت بتصلي اه لكن ما كانش ايه ايه الحاجه اللي انت حاسس ان انت ممكن تكون اتضريت بسببها اكيد كل واحد بنانا يعني يعني انا مش عايزك تصرخ والله انا زعلت والدتي بس يعني زعلتها يعني ما سمعش كلامها فا دم... يعني. آه. على خطيبتي يعني فما سمعش كلامها رحت خطبتها وهي ما كانتش موافقه بس دي بس هي اللي انت حاسس ان ده ممكن يكون سبب العقاب؟ اه ممكن كل شيء ممكن يكون دعيت عليا الله اعلم ما ضمنش يعني سبحان الله اه ممكن الله يعني والله لو كان المعنى كده تحديدا فعلا اه ممكن دي محتاجه وقفه آه. وقفه قوي يعني اه انه لا, لا, لا الا الام يعني رضا الام والاب يعني بالدنيا ما فيها لازم تبقى الام راضيه عنك والاب راضي عنك وهي في الاخر خلص هي جات احتضانتك وماتت الله؟ وهي الثانيه سابتك الله يرحمها وسامحها الله يرحمها الله الله يرحمها بعد كده حصل ايه يا حسين انت عايش ازاي بقى؟ والله انا عايش في منطقه دويله مساكن الحرفين آه. محط الصبر بقول 54 مجار ابراهيم الكهربائي سارع بكره خلاص ماشي ان شاء الله احنا مش عايزين الناس <تصفيق> اه قاعد في اوضه بدفع والله خمسين جنيه الاول دفع يعني يعني تعيش على ايه؟ يعني انت دلوقتي انت انت بتدفع قبض قبض 85 جنيه مش 80 طبعا شؤونك طبعا صحيح هو انت كانوا طلعوا التصحيح ده فانت طلعوا لك ورقه ثاني انت يعني عملوا لك اعاده قيد من ثاني مع بقى لا دكتور المدير اه شطب اسمه عشان الدكتور عشان ما تاذوش تز... ماماك ما, ما تاذوش شطب اسمه عشان ما تاذوش فكانك انت ما طلعتلكش اه شطب اسمه عقلك نشطب نشطبه خالص عشان ما, ن... ما يجي يدور عليا على حاجه ملاقيش لاقيش ايه؟ اثبات انت ايه؟ طب وتصريح الدفن ده فين؟ ما هو خد الطرب اللي مات الطرب اللي لما بياخد التصريح بيدفنك بيدفن اه بيدفن ورحت يعني المستشفى وكنت عارف عليهم قضيه وبتاع فالراجل اللي هو اللي معاه على بتاع اللي بيدأيدي الناس اللي ماتت وقفت يعني كده قال لي يا ما تعبش نفسك ما انت جيت هنا تاني فالمدير شطب اسمك عشان ما يتأذوش فانت ما سامر امرك الله قول يا رب وربنا هيقف معاك فأخذت الكلام والله يعني هي انا عايز اوجه رساله الاول خالص للقلوب الرحيمه ان هم يقفوا بجنب عم حسين وعايز انه اللي يقدر يساعده بشيء يعني يكون اه قطع كلامك عم الشيخ يعني إنه ما يكون عايز الشقه عايش فيها يكون فيها ميه لانه بعاني من الميه هناك وعشان لو بيدخلوا جيتنج بجنين يدخلوا جيتنج جوا في الاوضه بجنيه يعني سواء في ايجار يعني بطلع 100 جنيه 100 يعني جنيه كل شهر داخل كل 220 جنيه 50 جنيه مش يقول و20 جنيه من الجوانا من 20 مننا 10 هعمل ايه طيب هعمل ايه ربنا ربنا هيكون معاك الترسو بتقول كلام جميل لكن آه احنا آه عايزين نقول آه إن قدر الله عز وجل آه. لا يأتي الا بخير طبعا ف انا عايز بس ان انت تتامل معايا مم. وانت تتاملوا معايا الموقف نفسه وعيشوا اللي عاشه عم حسين ده عيشه في خيالك. أنا عايزك تطبق عملي لحلقة النهاردة اقفل على نفسك أوضتك اطفي النور استشعر يعني إيه قبر. عايزك تاخد بعضك وتروح تزور قبر في الليل وتشوف كده يعني إيه أول منازل الآخرة. قول لقلبك اللي قسى قول لقلبك اللي ما بيتحركش قول له اهو قول له هو ده المصير هي دي اخرتها هي دي اخر المطاف. عم حسن لو عايز تقول للناس كلمة أخيرة يعني, يعني حاجة تخص يعني تقول لهم موعظة أنا أقول لهم ربنا يديهم يصلوا ويعرفوا ربنا ويصوم ربنا يديهم يصلوا فرض وفرد. ويقوموا عاوزة مني يقضوا عاوزة مني ويصوموا ويصلوا فرد فرض وما الدين ويمشى على السجارة ومستجين ربنا يحفظك يا محسن جزاك الله خيرا خيراك يا مرحسين.